Xaxe levaran os ollos, relingadores de lonxanías e pescadores de profundidades. Xaxe levaran a voz, asolagada na furna xiróbaga, por onde escoan as tempestades. Xaxe levaran os azos, enmallados na rede sonora, dos cordaxes ereutos. O vento ainda escobaba caspoutas de escuma, na xerfa, mais cadaleitos. Iba xuntando soedades por un burato do mar. Xopaxes un día a buscarte, a noiva goleta, enloitada de branco, que cose roitas esquencidas, a cena no vento as súas velas, como ese pano das despedidas.